Nagle right. First out of the nagle. You're not gonna Yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago. Jag el mundo. Jag log away.